تقولي ايه؟ كشري كشري كشري كشري كشري لا تقولي انا عايز اقول We have the chips here We have the chips here We the سيبله بس بس بقى كده عيب، لا كده عيب، اشرب انتي في البيت، عيب، اشرب انتي الكباية عيب، انتي عيب مايك، عيب، بس ما عيب، بس كده ما تعرف، ما عيب، ما تعرف، عيب، تعرف، ما عيب، أيوة. لا تبكي لا أيوة. لا تبكي ايه عفو. أيوة. هاي.